آج میں آپ لوگوں کو ایسے لوشن کے بارے میں بتانے لگی ہوں جو کہ آپ لوگوں کی لائف چینج کر دے گا مینز کہ یہ اوری فلیم کا پیور سکن کا کولنگ فیس لوشن ہے جو کہ آپ کی سکن کو اس طرح سے چینج کرتا ہے مینز کہ گرمیاں آنے والی ہیں اور گرمیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ وہ اپنے فیس کا کیا کریں گے مطلب وہ کچھ کر تو نہیں سکتے مینس کہ ان کے فیس پر جو آئل نکل آتا ہے اور ان کا فیس گرمی کی وجہ سے عجیب سا چپچپا سا لگنے لگ جاتا ہے تو وہ اس سے کیسے بچیں گے اور زیادہ میک اپ وغیرہ یوز کر کے اسے پرفیکٹ تو رکھا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی زیادہ میک اپ یوز کرنے کی وجہ سے بھی تو سکن خراب ہو سکتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ کولنگ فیس لوشن اسے لگانے کے بعد آپ کا فیس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فریش رہتا ہے کم کم کم سے 13 گھنٹے تو آپ کے فیس جو ہے وہ فریش رہتا ہی ہے اور اتنی دیر ہی ہم نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اسکول میں پڑھانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے فیس کو یہ بہت زیادہ ٹھنڈا کر دیتا ہے اگر آپ کے فیس پر دانے ہیں تو ان دانوں کی وجہ سے آپ کے فیس میں جو بے چینی ہے جو انٹیشن ہو رہی ہیں ان دانوں کی وجہ سے کی وجہ سے ان کو یہ آپ فیس کو بہت زیادہ پرسکون کر دیتا ہے اور آپ کو بہت ہی ریلیکس کر دیتا ہے اور آپ کا چہرہ بہت ٹھنڈا کر دیتا ہے کیونکہ جو جن کی سکن آئلی ہوتی ہے انہیں فیس پر بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ اسے اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ آئلی ہے اور آپ بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو سکرین پر مل جائیں گے اینڈ میں اور اس کے علاوہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور آپ اس کا اسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ہی زیادہ لائٹ وے میں ہے کہ آپ کو ایسا بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے کچھ فیصف لگایا ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے آپ میرے چینل پہ پلے لسٹ بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر آئل کنٹرولر بھی ہے اس کی بھی میرے فل ریویوز دیے ہوئے ہیں اور اس کے کلے ماسک ہیں اور اس کے علاوہ ادروائز اور آئلی سکن کے لیے ڈرائی سکن کے لیے ہر طرح کی سکن کے لیے میرے پاس پروڈکٹس اویلیبل ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں منگوا بھی سکتے ہیں اور صرف ان کے ریویوز اور ٹیٹوریل لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور وہاں پہ جا کے سارے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ بھی کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کسی چیز کی ویڈیوز کے چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ don't want me out